Привіт, я Юрій Журавель і це новий проект Стариця. Хронологія війни в малюнках. Перш ніж переглянути малюнки, намальовані мною рік тому, хочу показати вам малюнок, який не з'являвся в соціальних мережах через постійні блокування і тіньовий бан. Сподіваюсь, ви зразу впізнаєте цих героїв і їх імена напишете тут у коментарях. А тепер нагадування від проекту Знай наших. Саме сьогодні день народження головного ідеолога українського самостійництва і родоначальника терміну Самостійна Україна Миколи Міхновського. Саме він ще 100 років тому спонукав національно спрямовану молодь України розпочати пушки напад. А сталося це у Харкові. Про все це у книзі Знай наша. А тепер до сториці 27 березня нам стало відомо про розконсервацію техніки з глибоких російських резервів. Я нольував загальний стан речей в той час. 28 березня Кремль відреагував на слова Байдена про те, що Путін не може залишатись при владі. Пійськов, речник Путіна, заявив про те, що вирішувати не Байдену. Бо президента в Росії вибирають росіяни. Так що населення Московії – це ваш вибір і ваша відповідальність. А цей малюнок – реакція на роботу Міжнародного комітету Червоного Христа, який своїм підлобузенством і потуранням Ерефії долучився до депортації українських дітей на територію ворога. І, нагадую, у нас знову є книга «Битви за землю в рідну». Тобто подарунковий комплект «Повна торба» готовий до великодніх свят.